Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania Alright, so hari ini kita ada unboxing So ini dia barang kecil saja So apa barang ni, kalau anda tengok description anda dah tahulah Ini adalah lampu solo Okay, sambil-sambil cerita kita buka tengok ah. Ini dihantar daripada pengeluar lah Daripada China Yang company dia bernama Wuban W-U-B-E-N w u b -E -N, u okay, u So dia panggil Sean untuk tolong dia reviewkan produk dia lah Saya ada try search lah dia punya produk yang ni Di Youtube memang dah banyak juga lah orang yang dah review kan Maybe dia nak pasaran di Malaysia ke apa That's why dia hantarkan model yang ni w E6 w E6 ah. So sebenarnya dia ada banyak lah produk So ini lampu solo Wuban E6 So dia dipanggil EDC Flashlight lah. EDC stand for uh, Everyday carry. Artinya ini lampu solo yang kita boleh bawa setiap hari So dia punya maksimum uh, keterangan dia Boleh sampai 900 lumen Dan dia katakan throw dia Dia boleh sampai 400-100 uh, meter lah Dan dia menggunakan bateri jenis AA lah. Anda boleh gunakan jenis AA punya bateri dan dia juga ada bagi satu bateri yang dipanggil 14500 lah okay. So dia punya description ada di sini Kalau anda nak tengok anda bolehlah freeze Tak apa-apa terang lah uh, Bolehlah freeze kan di sini So dikatakan Urban uh, E6 ni dia boleh apa Waterproof 1.5 meter Ataupun uh, boleh tahan selama satu jam lah round dalam tu Dah, Untuk pressure ataupun tekanan Dalam 1.5 meter 1.5 meter untuk Satu jam Lepas tu dia punya berat uh, 59 gram Tanpa bateri dan dia punya Saiz 87mm Darab 30mm So itu saiz dia lah So yang lain kita buka kita tengok Sebab lampu solo ni uh, Kita kena uji keterangan dia lah yang waterproof tu semua saya rasa tak perlu uji lah Nanti Sean akan bawakan anda untuk melihat dia punya keterangan dia Alright So ni dia kotak dia consider cantik Kotak dia macam ni Right, dia warranty sampai 5 tahun Okay ini yang uh, warna hitam Ini dia punya series number So kotak dia macam ni Buka ha, Okay Di sini dia ada simpan uh, Ini user menu lah User menu. Dan juga dia ada bagi o-ring O-ring dia dah bagi dua ni So, o-ring tu untuk Dia punya kalis air itulah Dan juga dia dah bagi yang ni uh, Panggil apa? Uh, string dia, boleh ikat lah dia Okay, ini kita letak tepi Okay, ini hero kita pada hari ini ya eh. Kecil saja, tapi dia katakan Kuat lah, dan juga ada uh, Charger uh, Dia punya charger Charger, wui pendek je Charger dia <laughs> Okay, so tak ada apa lagi di kotak ni Kotak pun kita letak tepi ini pun kita letak tepi dah. So, charger dia ni. Dan hero kita pada hari ni. Oh, dia macam ni. Ha, kecil tapi ngam-ngam lah pada tangan. Ngam-ngam saja Di tangan ni. Compact lah. Berat. Dan dia memang daripada meter lah. So, consider tahan lasak lah. Ada clip satu di sini. Dan dia tulis, please remove the battery insulation. Ha, kena keluarkan bateri tu dulu. Dia ada satu penahan tu lah. Eh okay, saya buat kejap. Ha, buka dia di sini. So ini bateri dia. Ah. Ha, Okey. So bateri dia 920 mAh ya. Eh. So consider hebatlah. Dan di sini dia pakai type C. Ha ni. Kalau anda nak charge, eh. kalau anda nak charge anda cucukkan di sini. Ha macam ni. So kalau lampu dia menyala di sini merah, so artinya dia charging. Kalau dah hijau, dia dah siap. Okey. Kelakar juga ah saya tengok first time saya tengok bateri macam ni, maybe di pasaran dah banyak lah macam ni, tapi saya first time tengok. Okey, kita masukkan, kita try buka ah, kita try buka ha, oring dia sini lah oring ini. Kalau dah rosak ni dia masuk air, so dia ada, ada pengganti dua oring. Yap, kita tutup lah So dia ada tiga empat mode lah. Consider mode yang paling hebat, artinya sembilan ratus ruamn. Yang kedua, ha, kena baca Kedua tu 100 lumen Dan yang ketiga tu low tu 10 lumen Kalau ikut kan di sini 900 lumen dia boleh tahan 1 jam huh. Kalau 100 lumen dia boleh tahan 4 jam Kalau 10 lumen dia boleh tahan 34 jam Memang lama lah ni So on off dia di sini ada pekanan W So kita buka ha, Ini saya tak tahulah dia mood apa Ah ha, ok Alright, so ini mode yang 10 lumen. Nah, Kalau macam ni, dia boleh tahan 34 jam. Kalau terang sikit, ha, ini 100 lumen, dia boleh tahan 4 jam. Consider terang lah, 4 jam. Nah, kita bagi satu. Ha, cute tak? Wah, sampai tak nampak. Tengok, terang sampai tak nampak. Consider terang lah. Kalau yang ni, boost. Ha, 900 lumen. Hui, mata aku sakit lah. Ini yang paling terang. Okay, dikatakan keterangan inilah yang... 900 lumen dia boleh sampai 410 meter ah jauh dia ini throw lah dia kata dikatakan throw disebabkan ni fokus ni jenis yang fokus punya bukan dia dia surrounding besar sangat dia fokus ini memang tajam punya okay kalau tekan dua kali dia consider uh, strobe lah ah ha, macam ni SOS lah strobe dua kali okay kalau tekan empat kali tu lock artinya takut tertekan kan ah ha, macam tu lah. So, bodi dia memang daripada aluminium Dia ada tulisan di sini Ah, Boleh nampak tak? Wuburn Lepas tu, ni ada perkataan W Dia punya lampu ataupun dia punya Mentor tu memang kecil lah LED yang memang jenis khas punya lah Nama dia scientific sangat Saya pun tak pandai, tak pandai pandai OSRAM KWCSLPM c 1 tg LED Memang macam hebat lah Okey. So ini dia. So kalau anda nak gantungkan uh, sling tu nak boleh uh, ikat kat sinilah. Ni yang sling point ni. Ha, ada ada lubangan. Ah ha, boleh gantungkan. So sekarang kita pergi kepada tempat yang gelap, kita try. Dia punya keterangan dalam ketiga-tiga mode tu. Macam mana terang ke tak? Jom kita pergi sekarang. A few moments later. Alright, alright. So kita dah sampai ya di kawasan Taman taman lah ni kiranya. So taman dah lah So ni saya ada lampu solo Lampu solo yang biasa So ni yang biasa punya kita pakai So di sini kita ada ni lah Uben lah So anda nampak lah uben lah Uben kecil saja. So sekarang kita nak test dia punya keterangan lah So mulakan dengan yang paling lemah. Okay ini dia 10 lumen lah Ini 10 lumen Yang boleh dikatakan 34 jam lah kalau dipasang macam ni sahaja, 34 jam lah Boleh nampak, consider agak terang Tapi saya tak tahulah dalam kamera ni nampak ke tak sebab Di kamera saya nampak screen kamera ni memang gelap lah, gelap habis okay. So berapa jauh dia boleh pergi, tak adalah berapa jauh sangat Maybe 30 meter macam tu saja boleh nampak, itu pun tak berapa terang So sekarang kita upkan dia satu Haa, ini 100 lumen lah kalau anda boleh nampaklah berbanding dengan tadi ya lah, 100 lumen 100 lumen ni pun dah consider ok lah. Dia boleh nampak quite terang dah Consider terang dah juga Tapi yang ini dia throw lah. So dia memang fokus kepada bahagian tengah Throw saja Dia punya persekitaran dia tak sangat Tak, tak terang sangat Tapi dia memang fokus lah Dia throw So sekarang kita naikkan kepada ini yang turbo lah ha. 400 lumen, eh bukan 400 lumen pula 900 lumen Yang boleh tahan 1 jam Kalau anda teruskan dia macam ni So, boleh nampak tak? Dia kata 410 meter Dia punya true boleh nampak So, memang saya boleh nampak Daripada sini sampai ke hujung jalan tu ah, Memang boleh nampak lah So, consider terang lah Memang terang Ada orang sorok-sorok memang boleh nampak lah Dan saya try pusing ke sebelah sini ya, Kita pusing ke sebelah sini Ah ha, sebelah sini kalau boleh nampak di bawah ni memang tasik yang memang dipenuhi dengan lumpur-lumpilah. Sebelah sana ada tempat duduk kalau boleh nampak. Ha ini pokok ha pokok dia. Kui memang terang ah, memang terang. So sekarang kalau saya nak pasangkan stroop, saya tekan dua kali. Ini yang emergencilah minta pertolongan SOS. Ha ini pun memang consider sangat teranglah, hebat. Okey. So, berbalik kepada sebelah sini So, boleh tak anda nampak berapa terang? So, saya cuba jalan Terang, oh ni memang betul-betul terang Wah, pokok-pokok memang saya boleh nampak dengan sangat jelas So, saya pakai wireless mic, saya tak ke wireless mic ni berapa jauh So, kalau anda boleh nampak, ini memang terang sekarang saya daripada kamera around dalam 30 meter lah. Saya try sampai, saya pasti sampai. Kalau sini dah hampir 50 meter, hampir 50 meter. saya pun dah tak nampak dah kamera tu ha, sini kamera ini dah memang 100 meter lebih lah 100 meter lah kot so kalau jauh tu memang boleh nampak lagi ok so consider ok lah kalau saya buat stroop ha. memang nampak sangat terang lah ok kalau yang macam ni Terang, kalau macam ni, dia 10 lumen saja Yang ni 10 lumen 10 lumen Kalau yang ni 100 lumen Ah ha, Yang ni 900 lumen maksimum full power ha, Macam Player MLBB Full power ha. Okay lah, so Memang consider okay lah Memang consider cun lah Alright, so ini dia sekali lagi kita try tengok-tengok keadaan So memang power lah Ok ini 900 lumen lah eh. 900 lumen ha, Macam lightsaber pula nampak ha, Boleh sampai ujung tu ha, Ini tiang lampu semua nampak Tiang lampu tengok Terang pokok Ok ini pokok kelapa depan ha, Kalau sana pokok tinggi Semua boleh nampak ha, Kalau bawah So memang cun lampu ni Dan dalam power mode ni Memang dia dah rasa panas lah Sebab dia memang terbon Memang akan, rasa, memang akan uh, rasa panas lah Dia panas sikit Tapi memang consider hebat lah Kecil-kecil cili padi lah ni Okay Saya rasa sampai di sini saja Untuk uh, Dia punya review uh, Keterangan dia So kepada anda semua yang rasa nak dapatkan model ni, anda bolehlah try. Dapatkan uh, di description di bawah. Tengok link ataupun description yang saya berikan di bawah video yang ni. Ya. So, memang berbaloi lah kalau beli yang ni. Sebab dia memang boleh tahan dan sangat terang. Ya. Ok, saya rasa sampai di sini. Ya. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Blastomania. Bye-bye.